Так проходить репетиція новорічного інтерактивного шоу у Хмельницькому академічному обласному театрі Лялюк у цій кімнаті, розповідає головний режисер Юрій Чайка. В період новорічних свят планують облаштувати музей часу. Сьогоднішня репетиція це в нас такий незвичайний проект. Наш другий поверх він перетвориться в музей годинників, музей часу. І глядач разом з героями буде потрапляти в цьому музеї в різні такі казкові переπηті Зараз для музею збирають годинники, розповідає педагогиня, організаторка Хмельницького академічного обласного театру Ляльок Вікторія Земба. Ті механізми, що не працюють, відремонтують у театрі. Їх планують розмістити на стінах. Поки зібрали шість годинників. Ми власне написали у себе на сторінках в соціальних мережах, попросили всіх містян. Ми хочемо кожний годинок підписати, від кого цей годинник, щоб і людям, які потім прийдуть до нас відзначати з дітками не рік, вони бачили, що вони також доклалися до створення цієї величезної кавки. Годинники можуть бути будь-якого року випуску та вигляду, розповідає головний режисер Юрій Чайка. Ми збираємо як старовинні, так і сучасні годинники. Так, музей часу – це е, немає якихось меж. Так? Це можуть бути годинники, які нам вже приносили, які по 100-150 років, такі дуже цікаві древні, і також приносили сучасні. Це можуть бути настільні, напольні, пісочні, сонячні. Для новорічного шоу оформлять також вікна та двері зали. Робить це художниця театру «Ляльок» Юлія Жилюк. За її словами, з цих ескізів створять банери годинників. Годинники будуть е, об'ємні і вони будуть показувати час. На самому більшому банері буде зображена наша ратуша. Я хотіла її сюди, щоб вона була в цій кімнаті, так як я Живу в цьому місті, я народилася в цьому місті. За словами Вікторії Земби, протягом року у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок» не було головного режисера. З Одеси на цю посаду запросили Юрія Чайку, який написав сценарій шоу. Як каже Юрій Чайка, в дорозі до Хмельницького виникла ідея про час. Ви знаєте, тому що, мабуть, це слово зараз дуже часто використовується. Сьогодні такий час, це слово да, звучить як і в новинах, так і між людьми. Сьогодні це, кажуть, не на часі, щось треба відкладати. То якраз от музей годинник, музей часу, він об'єднує всі якраз такі категорії. Юрій Чайка розповідає, музей часу запрацює у грудні, коли й проходитиме інтерактивна вистава. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.